Військовослужбовці 102-ї окремої бригади тероборони відпрацьовують тактичні навчання. Боєць на позивний Вовк каже, разом із побратимами опановують прийоми захоплення окопів росіян. Якщо ви бачите, що вони в посадці, наприклад, чи десь в окопі. Одна йде тилова, а друга йде західна і йде вогонь з двох сторон. І якщо одна сторона стріляє, а друга їх прикриває, якщо то зразу забігаєш в той окоп, де сидять вороги і Починають вогольні ближні бої. Вовк розповідає, після строкової служби декілька місяців побув з родиною. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати країну. Було складно, бо жінка не хотіла пускати, бо знає, що може загинути. Кажу, все буде добре, буду страхом себе берегти. Багато знаю з ну ще з цивільного життя. ми ж тут всі разом приїхали. Я був в Америці, в Англії. Більшу половину цивілізованого світу об'їздив, люблю Україну і ну, хочу би після війни, якщо виживу, не стидно нікому дивитися в очі, іби наші люди не виїжджали. Відточують бійці і навички прицільної стрільби. Зокрема, з крупнокаліберного кулемета «Браунінг», каже військовий на позивний «Колюшик». Ну, стріляв з того класного кулемета. Бомба. Все робимо необхідне для того, щоб знищити воду. Пішов, бо біда в країні. Приліз до касати. Всі йшли я йшов. Це наш довг. Більшість хлопців родом з Івано-Франківщини, але нині разом захищають країну на Запорізькому напрямку, розповідає військовий на позивний Греб. Свій бойовий шлях чоловік розпочав з Яблонівської територіальної оборони. Нині ж воює в 102-й. Під час повномасштабної війни двічі отримав контузію. Получив перший раз у Гуляйполі контузію в лікарні лікувався. Другий складний момент, як я пам'ятаю, що як контузію полочив напрямку Запоріжжя. Ми там е, на бойових були позиціях. Там отримав я контузію, серйозну. Лікувався три місяці. Реплітації місяці-два з половиною не говорив. Це була найгірша контузія. Нас крили півтора години. Е, хлопці казали, півтора години по нас крили. І в той момент стріляли так, стріли, що я був у поліції. Я мало що пам'ятаю. Тренування дають можливість вдосконалювати свої знання та навчатися стрільбі з різних видів озброєння, каже виконувач обов'язків командира взводу вогневої підтримки 102-ї бригади тероборони на позивний токар. Я прихильник того, щоб весь підрозділ, який у моєму підпорядкуванні, щоб вмів користуватися всією зброєю, яка є, знаходиться на балансі підрозділу. Це є індивідуально, залежно від людей, які люди. У нас зараз більшість людей, і добровальці. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.